بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم مع فيديو جديد ومشكله كشمير بدايه نتفق ان اللي ما قراش التاريخ واستفاد من العبر والعظات اللي في التاريخ انسان معش حياته وده هيتضح لنا من المشكله اللي احنا هنطرحها النهارده اللي هي مشكله كشمير قبل بدايه الحرب العالميه الثانيه قامت مظاهرات في الهند المظاهرات دي كانت بتطالب بثلاث حاجات اول حاجه منها كانت التنديد بما فعله الانجليز ضد الخلافه الاسلاميه ومساهمتهم في اسقاط الخلافه الاسلاميه في ذلك الوقت هي الدولة العثمانية. نمرة اتنين رفض قيام دولة اسرائيل في فلسطين. نمرة تلاتة التنديد بوحشية الاحتلال الهولندي في دولة اندونيسيا. دي كانت التلات مطالب بتاعت المظاهرات. بعدها قامت الحرب العالمية التانية ومش هندخل حضراتكم في تواريخ عشان الاحداث تبقى سلسة ومرنة ونقدر نستوعبها بسهولة. لما قامت الحرب العالمية التانية كانت اليابان عدو لانجلترا، واستطاعت اليابان انها توصل الى بلاد بورما اللي هي على حدود الهند. وبكده بقت اليابان بتمثل خطر على الانجليز خافت انجلترا من ان الهنود ينضموا الى اليابان ضدها وخصوصا ان كان في مظاهرات بتندد بالانجليز قبل الحرب العالميه الثانيه فانجلترا حبت تدي الشعب الهندي مخدر حتى تنتهي الحرب العالميه الثانيه المخدر ده عباره عن ايه؟ ان احنا بعد انتهاء الحرب الهند هتنال استقلالها بالظبط زي ما عملت عندنا هنا في مصر سنة 1919 اللي هي الاحداث اللي جت بعد الحرب العالمية الاولى كانت انجلترا حليفة للولايات المتحدة الامريكية وطلع الرئيس الامريكي ويلسون واعلن 14 مبدأ منهم مبدأ اسمه مبدأ حق تقرير المصير حق تقرير المصير يعني كل دولة هتنال استقلالها بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وكان الهدف من الموضوع ده ان مصر تقف وتسخر امكانياتها مع الانجليز ومع الولايات المتحدة في الحرب العالمية الاولى وبعد ما انتهت الحرب لم تنال مصر استقلالها واضطرت مصر انها تقوم بمظاهرات اللي كان نتيجتها صورة 1919 طيب نرجع تاني لمشكلة الهند بعد ما انتهت الحرب العالمية التانية انجلترا ادت الشعب الهندي الاستقلال بتاعه ولكن بشروطها هي الشرط الاولاني ان يكون في دولة اسمها دولة الهند تضم الهندون والشرط الثاني ان يكون في دولة للمسلمين واشترطت انجلترا ان اي ولاية هندية عايزة تدخل في ركاب الدولة الاسلامية لا تمانع الهند ولكن الشرط ده ما تحققش لان الهند اعترضت لما جت انضم بعض الولايات زي حضر إباد مثلا للولايات الإسلامية واشترطت إنجلترا أن يكون الهند حاكم عام بريطاني يعني القرارات اللي هتتاخد في داخل الهند لابد يوافق عليها الحاكم العام البريطاني يبقى ده اسمه استقلال مزيف انقسم الهنود إلى قسمين قسم بيؤيد اندماج الهندوس مع المسلمين في دولة واحدة وقسم تاني بيقول لأ الانفصال عن الهندوس وإنشاء دولة إسلامية وتشكل في الهند حزبين حزب بيرأسه غندي اللي هو كان متحيز للهندوس ولكن إلى حد ما كان يلين الجانب مع المسلمين حفاظا على أصواته والحزب التاني هو حزب الرابطة الإسلامية وده كان على رأس هذا الحزب أو هذا الرأي الشاعر العظيم محمد إقبال الأمور مشت إزاي؟ القسم اللي بيؤيد الانضمام للهندوس كان بيعتمد في نظريته ديا على إن الهندوس نفسهم بيكرههم الإنجليز هم كمان واستدلهم بموقف أثناء حرب العالمين الإنجليز لم يجدوا المواشي اللي يخ اعتبروا بيها وجود الغام في الارض ولا لا، كانوا يسيبوا المواشي تمشي في الارض لو في الغام بتنفجر في الماشيه، فما لقوش مواشي كافيه لتفجير الالغام، فجابوا كتيبه هنديه ومرروها في الصحراء، انفجرت القنابل اللي مدفونه في الارض في هذه الكتيبه وضاعت الكتيبه كلها تماما، وده زود كراهيه الهندوس هم كمان للانجليز، اما القسم اللي هو كان شايف الاستقلال عن الهندوس وانشاء دوله اسلاميه فده كان بيستدل بان الهندوس بطبيعتهم بيكرهوا المسلمين هم كمان ولن ينسجم الهندوس والمسلمين في دوله واحد طيب امال ظهرت ازاي مشكله كشمير؟ الحقيقه عشان الفيديو ما يطولش بينا هنأجل مشكله كشمير لفيديو اخر والى ان نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله نعرض فيه مشكله كشمير نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.